یا دل دکھایا گیا اس کا عمل مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ کافی مسلمانوں نے احتجاج بھی کیا اور جب بھی دین کے اوپر کسی بندے نے بھی انگلی کو اٹھائی تو رب تعالیٰ قادری جیسے غازیان بھی ہمیں عطا فرق جب بھی دین کو ضرورت پڑی تب رب تعالیٰ نے غازی گین شہید جیسے بہادر میں عطا فرائے جب بھی دشمنان اسلام نے دین کے اوپر میلی نظر اٹھا کر دیکھی تو رب تعالی نے ہمیں بابا جی کے اوپر جب بھی کسی نے میری آنکھ اٹھائی تو رفتاد نے محمد بن قاسم جیسے اس طرح کی بہت ساری ہستیاں ہیں جنہوں نے نے دین کو نے اسلام کو جب و نے رسول کو معاصر ذہنت کر کے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں میں آج بھی ایمان کی قوت اور قرآن مجید کی محبت اور آقا اکرمے کی صنعت و سلام کا ویشور موجود ہے سلاد وسلام کے دور میں جب پر سلات سلات قرآن نازل سے کہتے کہ یہ تو کس سے کہاں دیا. یہ تو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں یہ آئی مبارکہ ناظر فرمائی فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے جو ہم نازل کرتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنے رسول پر فحت اللہ کوئی بڑی नहीं نہیں مکمل قرآن نزیز نہیں ایک بارہ نہیں ایک پاؤ نہیں فخر کوئی چھوٹی سی صورت کی مثل فخ صورت ہی مسلی چھوٹی سی صورت کی مثل ہی کوئی صورت لے کے آؤ اگر تم کہتے ہو کہ ہم یہ قصے اور کہانیوں میں غلط لوگوں کو جو تمہاری حمایت کرتے ہیں سوائے اللہ کی اگر تم اپنی بات کر سکتے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا وہ تب بھی ہارے اور تب بھی, بھی زلت ان کا مقدر بنی اور جو دشمنانے دی آج ہمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو دشمن نے دین آج قرآن مجید کے نسخوں کو بہت زیادہ جلا رہے ہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں علماء اسلام نے لکھا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کو کوئی بندہ جلاتا ہے معذرتہ تو اس کا نور اٹھ جاتا ہے صرف لفظ ہوتے ہیں یا وہ محض دے کو نسخہ رہ ہے اس کا نور ربت اللہ اٹھا دیتا ہے تو میرا یہ پیغام ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ پیغام ان تک پہنچے کہ تم لوگوں نے قرآن بجے پھر نسخے کو تو جلا دیا تم نے اتنا بڑی تصادت تو کر لی ہے اور تم یہ اتنا گندی حرکت کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ بازار تم مسلمانوں کو ختم کر لو گے پھر اس کتاب کی, کی عزت کو کم کر دو گے تم نشقے پہ تلا سکتے ہو جو راستہ نے ہمارے سینوں میں محفوظ کیا اس کو کہہ سکتا جو حفاظ کرام کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ گئے اس کو کیسے کہہ سکتے اور یہ واضح ترین اس بات ہے واضح طریقہ کہ جب ان سے اور کچھ نہیں ہوا جب ان کو سمجھ لگ گئی کہ آپ اور کوئی راستہ نہیں تو اس قسم کے گھٹیا قسم کی حرکتوں کے کو ہے کہتے لگا اور جب میری آنکھوں کے سامنے سے یہ بات گزری دل خون کے حصوں اور پھر اس کے بعد ملک کے حالات دیکھیں دل اور اٹھے پھر اس کے بعد اپنا یہ بیویت ہے دن جاری میڈیا کے اس سے کوئی خبر نہیں کوئی احتجاج نہیں اور ہمارے جو وقت کے فرونی اسم کے حکمران ہیں وہ آپس میں دوسرے کے ساتھ لڑنے میں لگے ہوتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مجلدی کی قرآن مزید بے بدیاں کی جا رہی سلاعت سلاعت ہیں آگے قریب رہی کہ سلات والسلام السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے اور پاکستان جو کہ کی بنیاد پر وہ پاکستان جس کے بارے میں یہ اشار دن ملتی ہے کہ یہ پاکستان اسلام کی جگہ لڑے گا اس میں کوئی بھی اس کی بات نہیں کسی سوشل میڈیا کے فارم پہ کسی نیوز چینل پہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس طرح کا کہ کسی نے بھی یہ بات کی ہو کسی نے یہ احتجاج ریکارڈ کیا ہو یا کسی نے یہ مطالبہ کیا ہو یہ غلط ہونے میں اس زمانے میں چل کیا ہے دن قرآن میں جتنی بے حکمتیاں کری جاتے ہیں یہاں پر ہمارے حکمران ہیں اب ترقی کو ہدایت ادا یہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں ہیں وہ اس کو پکڑ دے وہ اس کو پکڑ دے آنکھوں میں کا کام چل رہا اور ح مسلموں کو بے وقف بنائے جاتے ہیں تو کیا رب تعلی سامنے حاضر نہیں رب تعلق بارگاہ میں رب تعلق کے دربار میں پیش نہیں یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا آگے کی عمر کسی اور کی کیا بات کرے کسی اور کو کیا کہیں جب ہمارے اپنے ملک میں افرتفری پہنچے نقسہ نسے کا اب ہماری سیکیورٹی کے لیے ہماری حفاظت کے لیے جو مظہم ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے ہمت نہیں ہے ان کو سیکور کرنے کے لیے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ جو ایک ٹیم بنائیں گے جس کو ہم اپنی زبانہ پولیس کہتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے ثموں کو پکڑنے کے لیے اب جب اس جگہ پر جو مرکز ہے جہاں پر ہمارے موافظ دنیاوی لفظوں میں ہم کہتے ہیں جن کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے جن کو بلائے گئے ہمارے حفاظت کے لیے جن کو ختم کرنے کے لیے جب ان کے گھر میں گھس کر بھی بن رہا ہوں مسجد میں آگے کیا کہنا چاہتا ہے حضرت جی آپ دیکھیں آپ غور کریں کہ مسلمان کے ملک میں اللہ کے گھر میں اور جہاں پر پولیس لائن ہے اس کے اندر جا کے کہ بندہ دھماکہ کر ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کا صرف پر جو بندے وہاں پر موجود تھے وہ شہید ہوئے وہاں پر قرآن مجید نہیں تھی اللہ کا گھر نہیں تھا وہ آج امت کی اس حالت اظہار کو دیکھ کر دل رک رہا ہے یا کیا بنے گا کیا کیا ہو رہا ہے ادھر قرآن مجید کی کچھ ساتھی ادھر مساجدوں میں خود کشمے ہو رہے اس کے بھی اگلے دن میں نے میں نے خود دیکھی تھی اس پہ اس کے اگلے دن ڈیم کا معنی جہاں پر اکٹھا ہوتا ہے جی ایل سی بنی ہوتی ہے اس میں بے وقت سے بیس یا بیس سے اوپر ہاتھ لوگ کے پانی حال ہی نہیں ہے اور وہاں پر اگر تم کو طبی امداد دینے کا کام ہوتا ہے اگر وہ وہاں پر موجود ہوتے تو شاید وہ بچ سکتے تھے لیکن آج کے حالات کیا کیا بلائی قرآن مجید جیتیں باقی سراب کی شان میں کچھ ساتھی ہو رہے ہیں ہماری عبادت اور گاؤں میں خودکش حملے ہم ہو رہے اور ادھر مظلوم پر مزید ظلم اٹھائے جا رہے اب آپ خود سوچیں کہ جو حافظ قرآن تھے جو اس ڈیم کے پانی میں ڈوب کے شہید ہو ہوئے ان کی عمر انداز سے بیس کے درمیان تھی ان بے چارے بچوں کا کیا قصول ہے جو بندے مسجد نماز پڑھنے گئے تھے الحمتعیٰ کے بارگان صاحب مسجد ہونے گئے تھے ان کا کیا का تھا کہ ان کو, ان, کا ان کو شہید کر دیا گئے اور آپ کیا جانتے ہیں وہاں پر صرف وہاں پر قرآن مسجد کے نسخے بھی کا ملک میں شروع سے یہ سنتا رہا شامل جو ہے پٹھانوں اور پٹھانوں کے علاقے میں کوئی بندہ کام کر رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا اتنا ہی مان کے بن گئی ہے ہماری بات گاؤں میں یہ سارے گاؤں میں ہم باہر کیا کسی کو ہم باہر کیا احتجاج کریں ہم کیا کہیں گے غیر مسلم جو ہیں وہ فال جو ہیں مشرقین جو ہیں وہ قرآن مجید کے ساتھ اس طرح بے ادبی کر رہے ہیں ہم خود کیا کر رہے ہیں ہمارے اپنے حالات کیا کر رہے ہیں کیا ہم ہر روز قرآن مجید کی بے نہیں کرتے جب قرآن مجید ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ حلال کمانے حرام سے بچنا ہے کتنا بندے ہیں حلال حالات کی تمیز کر رہے قرآن مجید کا یہ حکم ہے ربدال جس کو جتنا دینا چاہیے وہ دیتا ہے نہیں مانتے کتنا دندے ہیں جو دن میں قرآن مجید کو کھول کے پڑھتے ہیں رومانیہ انہوں نے تو کیا ہم جو کر رہے ہیں اس کا کون کون سے مطلب کون سا ایسا دندا ہے کون سا ایسا بندہ ہے جو قرآن مجید کو کے اس کی تلاوت کرتا ہے جو قرآن مجید کو کھول کے اس کا ترجمہ پڑتا ہے جو قرآن مجید کو کھول کے اس کو دیکھتا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے جب ہم کسی اور کو کیا کہیں ہم خود ہی نہیں ٹھیک اگر ہم ٹھیک ہوتے اگر مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی ہوتا ہے تو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ مسلمان جو ہے مومن جو ہے وہ کبھی سر نیبو نہیں ہوگا مومن ہمیشہ سر بلند رہے گا تو آج کیا ہوا کہ مومن جو ہے مسلمان جو ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ذلت کا جو ہے نا نشانہ بنا ہوگا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم ہاں نے قرآن مجید کو پڑھنا اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اس کو سمجھنا اس کو کھولنا یہ سب کچھ ہم ہاں نے کر دیا ہے حضرت جی ہم ہاں کسی دکان پہ جا کے کوئی چیز دینے کے لیے کوئی بھی چیز ہو مشینی چیزیں جو ہم نے نہیں ہونے چلانی تو اس کے ساتھ ایک گائڈنگ کتاب بھی ملتی ہے حضرت اگر اس کے حساب سے اگر آپ اس مشین کو نہیں چلائیں گے تو یہ خراب ہو جائے گی اگر ادھر ادھر کو غور کرتے ہو کیونکہ وہاں پر لاکھ دو لاکھ لگا ہوا ہے بائک لینے جاؤ اوپر اسٹیکر لگے ہوتا اس ہے اس کو ایسے چلانا ہے. ہے. چلا ہے اس کو ایسے چلانا ہے کوئی مشین کی چیز لینے جاؤ ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بھائی اس کو ایسے چلانا اس کو ایسے چلانا اس کو اس طرح چلانا اور کوئی بندہ بھی جو کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کے الٹ چلائے کیا ہوتا ہے مشین خراب ہو جاتی ہے نہیں چلتے زیادہ تھے تو وہاں پر ہمارے پیسے لگے ہوئے ہیں پیسوں کو بچانے کے لیے ہم اس کتاب کو بغور پڑھتے ہیں اور کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہم بنانے کے لیے جاتے ہیں کہ یار یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن اس کے باوجود بھی مشین خراب ہو جاتی ہے تو رابطہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تو ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا تو ساتھ ایک گائڈ کتاب تھی ساتھ ایک نسخہ دیا زندگی کو گزارنے کا قرآن مجید ہم نے اضافی کہ اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر جب زندگی گزارو گے تو زندگی آسان اور سوکھی ہوگی لیکن ہم نے نہیں پڑھا اس پڑھایا اب ہم کتنا قرآن مجید کے ساتھ بے حد تھے کر رہے ہیں قرآن مجید کی ہاں ہم, ہم کتنا عزت کر رہے ہو ہمیں پتہ قرآن مجید الماری میں رکھے رکھے معذہ شہید ہو جاتے ہیں دیمک کھا جاتے ہیں ان کو لیکن مسلمان پڑھنے والا نہیں ہے یہ قرآن مجید کے کی بھی حکومتی نہیں ہے جب قرآن مجید ہمیں حکم دے رہا ہے جھوٹ نہیں بول رہا لانت الگ جھوٹوں پر رب رابطہ کی لانت ہے بندے نے ہم قرآن کے ساتھ قرآن کا فیصلہ تو غلط نہیں ہے فرما دیا کہ مومن کبھی بھی سر کو نہیں ہوگا مومن کبھی بھی ذریعہ دسوان نہیں ہوگا اگر آج ہو رہے ہیں تو ہم مومن نہیں تھے آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے آج ہمارے اندر وہ ایمان کی حلاوت نہیں ہے حضرت حضور یہ کی شاد میں وقت میں وقت کے بادشاہ نے بولا تھا ایک رات کا وقت یا تو اس کو ختم کرو نہیں تو صبح جو ہے ہمارا جنگی رستہ تمہارے ساتھ ضرورت نہیں تھی کسی کو, دوسرا کو کام کر جائے آج کیا ہوا ہے ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے اور نہیں کہ اگر ہم اس طرح کا بات کریں گے تو ہمارا ذریعہ معاش ختم ہو جائے گا اور جب رسول اللہ کی بات آگے کچھ رہ گئے جب غلط مجید کی بات آگے اس کے آگے کچھ رہ گئے کس معیشت کی بات کرتے تھے اس معیشت کی بات کرتے جو تباہ ہو گئی ہے یہ پوٹ تھی جس کو کہا جاتا تھا حجوم کی عزت کے لیے نکلو کیا کہتے تھے معیشت تباہ ہو جائے گی مہنگائی بڑھ جائے گی نہیں نکلے آپ تو آپ مہنگائی نہیں بڑھ آپ بتائیں کون سی ایسی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہم خرید سکتے ہیں آج ہر بندہ رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے کیونکہ ربطانہ نے فرمایا کہ ربطانہ نے فرمایا کہ جو بھی بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے منہ پھیرتا ہے تو میں اس کی معیشت کو تباہوں پر بات کر دیتا ہوں کیونکہ آج ہماری معیشت تباہ نہیں کیا آج ہر چیز ہمارے ہاتھ سے واحد نہیں آج ہمارا ہر کام مجید کے خلاف نہیں کوئی بھی ایسا مجھے ہم نے کیا کیا ہم کسی اور کیا کہیں تو رونا تھا حالت میں یار کہ ہم کدھر جا کے کھڑے وغیرہ کیا بنے گا ہم صبح سے شام تک ہر بندے کی پلاننگ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یار میرا گھر اچھا ہونا چاہیے میرے پاس گاڑی اچھی ہونی چاہیے میرا بزنس اچھا ہونا چاہیے میری بیوی خوبصورت ہونی چاہیے میرے بچے پڑھے لکھے ہونے چاہیے اور میرے پاس مال و دولت سب سے زیادہ ہونا چاہیے حضرت ڈنڈی نہ مارنا سچی بتانا اس پوری لسٹ میں کہیں رب کے نام ہے کہ اس پوری لسٹ میں صبح سے شام تک جو آپ نے اپنے ذہن میں ایک ورک کیا کہ ہم نے آج سارا دن یہ کرنا ہے اس نے پانچ وقت کی نماز لکھی ہم نے کیا ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ اگر کوئی بھی اسلام کا دشمن اگر ساتھ اٹھائے گا تو ہے ہماری لسٹ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم خود ہم خود اسلام کے ساتھ اپنا بڑا ضرور کر رہے ہیں ہم کسی اور کو کیا کریں زرجی ایک ہمارے بزرگ ہے بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کوئی اور بزرگ ان کے بارے میں ہے کہ آپ ایک نائی کے پاس بیٹھے نا بال کٹوا رہے ہیں نائی کے پاس بیٹھے نا بال کٹوا با رہے ہیں تو آپ کو پتا اس ہے جو اس میں بلیڈ ہوتا ہے کھاد چیز ہے وہ اگر کسی جگہ پہ لگ جائے تو کم لگ جاتا ہے زخم آ سکتا ہے چوٹ لگ سکتا ہے جب آپ بال بنوا رہے تھے تو جب موشو کی باری آئی نا تو وہ نائی نے بولا کہ حضرت سکون کا، آپ سکون کر رہے آپ ذکر کر رہے تھے کیا کر رہے تھے ذکر کر رہے تھے زبان خان سے نائی کی کرسی پر بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے اور آج کا مسلمان آزان ہو رہے وہ ادھر کیلیاں چل رہی ہوتی ہے آج کا مسلمان وہ ادھر نماز ہو رہی اور بھائی گپے ہو رہی ہو گئی اور وہاں پر کیا تھا نائی کے پاس بیٹھے ہیں بال بنوا رہے ہیں اور زبان ذکر اللہ سے غافل نہیں تو نائی نے بولا حضرت تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما ذکر روک دے میں آپ کی منہ کچھ نہیں کر نہیں تو آپ کا موٹ کٹ جائے گا تو آپ نے بڑے ہی پیارا جرمانا بڑے پیارا جرمن آپ نے فرمایا موٹ کٹتا کٹ دے تو کٹ جائے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کر ووٹ کٹتا ہے کٹ جائے دا. لیکن رب کا ذکر نہیں ہوگا ہم کی لگ رہے ہم کس کو جا کے کہیں گے یاد یہ برت ہو ہم اپنے جھان کے دیکھیں ہم علیحدگی میں بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے تھے آج امت مسلمہ کی حالت کو دیکھیں رونا یہ کس چوراہے پہ ہم جا کے کدھر جا کے کھڑا ہو گیا آج کا مسلمان آج کا مسلمان جو رڈ لگا تھا معیشت معیشت معیشت معیشت کدھر گئی ہماری معیشت جو بتا دین کے ساتھ غرداری کرتا تھا اس کا یہ حشا حضرت جی یہ تو مسلم کے ساتھ جن کے بارے میں رابطہ نے فرمایا جو زبان سے نکالتے ہو تو وہ کرے جن کے لیے یہ ساری دنیا بنائی تو جب ان کی ذات کے اوپر بات ہوتی تو کیا کل قیام کل ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم بھی بتا سب کی چھوڑے مجھ سے جائے گئے ہمیں بتا ندی تو نے کیا کیا تھا چھوڑے سب کو کیا کر رہے تھے کیا کر رہے ہم خود سے پوچھیں گے ہم کیا کر رہے ہیں مجھ سے نے پوچھ لے جائے ہمیں, ہمیں پتا ہیں تو کیا کیا تھا جب آکا کی عزت پر بات آ گئی تھی جب رسول اللہ میں پر کیا جواب دوں؟ بڑی دور نہ جائے حضرت یوسف علیہ السلام تاریخ تاریخ پڑھنے کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بازار مصر میں صرف مل لگا تھا آپ بےکے نہیں تھے صرف آپ کا مل لگایا گیا تھا گولی لگائے گئے تھے پتہ کیا ہوئی؟ پڑ رہا کوئی چیز نہیں اس چیز کو کہ کھانے پینے ہر قسم کی چیز جو ہے نا ربتارہ طرح سے ختم ہوتا ہے کوئی چیز مہیا نہ کسی کے پاس نہیں کوئی ضمیر اندوزی جی نہیں تھی. قط پڑ گیا تھا اور یہ تاریخ تاریخ مصر میں لکھا ہوا ملتا جب تک چھوٹے سے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا وہ بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں آ کر جھکا نہیں تھا ان کے قدموں میں آ کر معافی نہیں مانگی تھی راج ال نے کاغذ نہیں ہٹایا تھا تو یہاں پر تو حضور کی شامی گسافیاں ہو رہی ہیں اور تم کہہ تو ہماری معیشت بچ جائے گا کون سی پوزیشن کی بات کرتے ہو جب رسول اللہ کی بات آ سب ختم ہو گیا اور آج ہم کرتے ہیں کہ یار ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے اوپر ظلم ہو جائے گا ہمیں مار ڈالیں گے مرنا نہیں ہے مرنا نہیں آگے جان تو جانے گا کیا ہی اچھا ہوتی ہے رسول اللہ کی عزت پر قربان ہو جاتا مرنا تو ہر بندے کیوں نہ اس شام سے مر جائے گا رسول اللہ تم فرمائے دیکھو میرا دیوانہ مرنا تو ہر بندے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بازار میں صرف گولی لگائی گئی تھی اور اللہ نے آگے نہیں چلا گیا تمہاری جو آج ہو رہا ہے آج کوئی بھی چیز نہیں تھی ہمارے ہاتھ میں نہیں اور کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں جی ہم تو ٹھیک ہے ہم نہیں کریں کچھ لیکن رفطارہ تو بہتر کرنے میں وہ کہار ہے وہ جبار ہے وہ اپنے محبوب کا بدلہ لینا خوب جانتا ہے بڑے بڑے یوناتے بڑے معاملات کس کو جا کے کدھر جا کے ہم یہ کریں کہ یار دین کے ساتھ یہ ہو کس کو ہم جا کے کہیں گے یاد قرآن مجید کی اگلے بندے نے ہم سے پوچھ لے کہ یار تو نے کیا کیا تو نے قرآن مجید کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا پھر ہم کیا جواب دیا آج حضرت جی بادامی پاؤ کے جتنا بھی عوام ہے جتنا بھی عوام ہے اس کو اکٹھا کریں اور ان میں سے پوچھیں گے حافظ قرآن کے ایک دو تین چار پانچ بس ساری عوام کو کٹا کر مجھے ہاں جی بتائیں کس کس نے ہم کسی اور دشمن تو سر چڑھ کے بولے گا آج ہم ڈرتے ہیں نہیں یار باہر نکلیں گے اگر ہم کوئی بات کریں گے تو جان کو فطر ہے کوئی ہمیں مار ڈالے گا جان نہ چلی جائے بچوں کا کیا ہوگا کیا؟ بیٹھے بیٹھے بہت آ گئے بچوں کا کیا ہوگا تو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے جن بچوں کے لیے تو کما رہے اسی دکان پر بیٹھے بیٹھے تجھے بہت آ گئے کیا ہوگا بچوں؟ کدھر گئے بچے کدھر گئے تیری معیشت جس معیشت کو بچانے کے لیے تو نے ہر چیز کو داغ میں لگا دیا زول پاک نے مبارکہ کہ ایک ماعض ہے بات دین اسلام کو نہیں کیا دی. دین اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اور اس کے بارے میں لکھا ہوا لکھتا تھا کہ وہ شعر و شاعری کرتے اور اس طرح کی وہ شعر و شاعری کرتے تھے دور کے لکھتے تھے جو بھی بندہ اس کو پڑھتا تھا نا وہ غم سے نٹوا دیتا تھا اس کا بھائی بہت ہوا بھائی کے غم میں آ کر اس نے مجھے شعر لکھے ایسے شیر تھے ایسے شعر تھے کہ وہ بولے زمانہ ہو گئے جب بھی کسی کا کوئی مرا جاتا وہ تو رونے لگتا وہ عورت جو اپنے بھائی کی جدائی میں اس کے قاب میں آ کر اس طرح کے شعر لکھے ایک دن کیا ہوا کہ وہ اسلام کی دولت سے مالا مال مسلمان ہو گئے اگلے دن جنگ کا اعلان ہو گیا کہ سب اپنے نوجوان بچے تیار کرے جنگ کے چوک میں باتیں شروع ہو گئی یہ سب اپنے بچے بھیجیں گے لیکن یہ جو عورت ہے یہ اپنے گی کی کیونکہ یہ تو اپنے بھائی کے ساتھ اتنا محبت کرتی تھی ابھی کل اس نے پڑھا ہے کل پرسوں تو اس نے اسلام قبول کیا ہے یہ اپنے بچے نہیں بھیجے گے اس کی تو حالت یہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے فراق میں آ کر جو شعر لکھے تھے وہ آج تک مقبول سنبھالا ہے دیکھنا ہوتا کیا تو لوگوں کے اندر باتیں چیتیں چل رہی کہ جب صبح کا سورج تیار ہونے لگے تو کیا دیکھتے ہیں وہ اگر میری چھاتی کا حلال پیا حلال دودھ پیا تو کوئی بھی چیز جو ہے نا تمہاری پیٹ میں نہیں ہونا چاہیے سارے چیز سینے پہ کھانا اور حضور, پہ سامنے کسی حضور پہ سارت سارت کے چاروں پہ چاروں پہ سامنے کھڑے ہوتے کافر کا دن حضور آ گئی رکھتا چاروں کے چاروں سامنے کھڑے ہوتے ہیں لوگ ہے یہ, کرنے جو لوگ یہ وہ عورت ہے اسلام کے اندر اتنا خوبصورتی اور اتنا طاقت ہے کہ ایک رات میں سب کچھ بدل گئے تو اسی عورت کے چار بچے سر پہ شوہر نہیں پڑھاتے شوہر سر پہ نہیں پڑتی چار بچے تھے بس نوجوان جنگ کے ساتھ اللہ جب بھی دین اسلام کو ضرورت پڑے گی مسلمان آگے کھڑا ہو دی دین ہمارا ہے ہم نے اس کو بچانا ہے ہم نے اس کے لیے آواز بلند کر دی ہے تو پھر ایسے ہی ہوا جنگ میں جب وہ چاروں بچے کے چاروں کے چار شریف ہو گئے چاروں کے چار بچے شریف ہو گئے ایک میری جب بزرگ آ گئے سر تو سنا باغ شریف لے کے بندے بڑے آپس میں گویاں کرنے لگے عورتیں باتیں کرنے لگی کہ اب دیکھنا یہ باویلا ڈالے گی یہ روئے گی یہ مل پلائے گئی یا پھر کچھ کہ آپ میرے بچے مجھ سے جداؤ گے پھر کوئی شعر لکھ ڈالیں گے پھر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ماحول ویسے بکلنے لگے کچہری لگی ہوئی یہ لوگ آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہوا تو ہو سب سب انتظار میں تھے کہ اب یہ روئے گی اب یہ کہے گی کہ میرے بچے مجھ سے جداؤ اور کوئی نہ کوئی شعر لکھے گی لیکن سر نہیں ہوگا وہ جب پاس آئی تو کہنے لگی یار یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں ذرا یہ بتائیں کہ میرے بچوں کا کوئی تیر جو ہے وہ پیٹ پہ تو نہیں تھا نے فرمایا نہیں جتنا بھی تیر کھائے تیرے بچوں نے سینے پہ کھائے اور سب سے بڑھ کے آگے بڑھ کے کھائے تو پھر وہ رونے رونے لگے تو صحابہ کرام رام پھر یہ کہنے لگے بندے تھے وہ کہنے لگا دیکھنا یہارسول اللہ مجھے افسوس ہے یار رسول اللہ مجھے افسوس ہے اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس بات کا افسوس ہے میرے بچے چلے گئے یہ افسوس ہے وہ کہنے لگے نہیں کہ یارسول مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس چار بچے تھے اور چار دین اسلام پر قربان ہو گئے میری تو چاہت یہ تھی میری تو خواہش یہ تھی کہ میرے پاس سو ہوتے ہزار ہوتے لاکھ میں کہ میرے پاس صرف چار بچے حضرت یہ مسلمان تھی اور آج کے مسلمان تھے قرآن جیت کی بے حرمتی ہو جائے اور آپ معیشت کے پیچھے پاگے قرآن مجید کی بے حرمتی ہو جائے اور ہم اپنے بچوں کو بچا کے پھیل جائیں گے قرآن مجید کی بے حرمتی ہو جائے اور ہم کہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں یار ہم باہر نکلیں گے ہماری عزت خراب ہو جائے گی مجھ جیسا دو ٹکے کا نکلے کہے باہر کہ باہر نہیں نکلنا پگڑی کھل جائے گی عزت خراب ہو جائے گی حالات ٹھیک نہیں ہے یار حالات دی. اس کو ٹھیک تھے جب بزرگ کا سلیہ وسلام کو یہاں تب حالات ٹھیک تھے تب حالات ٹھیک لیکن جنگ کے موقع پر صحابہ کرام ہزاروں کا لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے دس صحابہ کرام رام دس تلواریں لے کر ماہر جا رہے گئے اور زبانوں کے نیچے گھٹنیاں رکھیں گی یہ بھی نہیں کہا کہ رسول اللہ کچھ کھانے کو تو دیں کے ساتھ رسول اللہ حکم تو فرمائیں آپ ان کو فوراً مشقین سے جنگ کرنے کی بات کرتے ہیں ہم اس کی حالت میں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اگر آپ حکم دیں تو ہم کیسے ہو طرح کی مالات کو گرا کریں یا سننا آپ حکم تو یا رسول اللہ آپ اپنی زبانیں ہاتھوں کچھ فرمائے تو صحیح ہماری جانب ہی حاضر ہے. یہ تھی آشک. آشک ہیں یہ تھے عاشق ہم عاشق ہیں یہ آشق اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی مدینے میں موت آ جائے یہ عاشق اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی مدینے سے بلاوا آ جائے یہ عاشق کہتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد حضور کا دیدار ہو جائے کہ جب حضور کا نام ہے اور ہم گھر میں چھپ کے بیٹھتے رہے کہ معیشت ہماری نہ خراب ہو جائے کس معیشت کی بات کرتے ہو جب حضور کا نام آگے آگے کوئی کچھ نہیں رہا تو سب کچھ ختم جب حضور کا نام آ سب کچھ ختم ہے کس بات ہے؟ کون کون سی بات بتائیں کہ یار کیا ہو رہا ہے؟ ہم خود اسلام کے ساتھ زیادہ کریں ہم کو فارون مشین کو کیا کہیں ہم کیا کہیں گے کہ قرآن مجید کے دوسروں کو جلایا تھا جب ہمارے اپنے حالات ہی نہیں تھے جب ہم خود قرآن مسجد کے ساتھ اتنا زیادتیاں کر رہے ہیں ہم کسی اور کو کیا کریں گے ہم کیا احتجاج کریں گے کہ یہ قرآن مجید کو جلانے والے ہمارے حوالے جب ہم خود قرآن مجید کے ساتھ اتنا زیادیاں کر رہے ہیں بتائیں نا کون سا بندہ جس نے قرآن مجید کی بولی کون سا ہے جس نے اللہ سور کے رسول کے بعد اس معیشت کے اس دوڑنے کی دنیا کے لیے سب کچھ تباہ کر دیا آج اس دنیا میں دباؤ آج حالات ہمارے سامنے آج ہمارے ملک میں ہمارے ہی ملک میں ہمارا اسلام محفوظ نہیں جو بھی دین اسلام کی بات کرے وہ بھی دن غائب ہو جاتے ہیں اور ہمارے حکمران ہیں آپس میں رہے ہیں ایک ہی حکومت ہے پکڑنا شروع کر دیا دوسرے دفعہ کیا کیا کر دیکھیں. دیکھیں. کتنے, کتنے مشکل حالات آتے ہیں ہمارے مشکل حالات صرف اور صرف یہ ہے کہ جو قوم دین کے <تصفح> <یہ تصفح> ٹیکس دینے پر راضی کوئی بندہ میں خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم سکھاتے تھے کہ ہم قرآن مجید کے احکامات پر عمل کر کریں غیر مسلم کو قرآن مجید کا ادب کریں قرآن مجید کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کے صاف کر کے خوشبو لگا کے بلند مقام پر تو یہ قرآن مجید کا ٹکڑا اس کو رب طرح جنت ادا کریں رب طرح اس کو اسلام کی دولت سے اور مسلمان قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کے کام کرے اس کے ساتھ کیا میں خود اتنا شرمندہ یار ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے اسلام, اسلام کے نام پر ہم نے کیا کیا جبکہ حضور پاک کی پہچانا کہتا. نماز ہمیں ملی قرآن ہمیں ملا دین اسلام ہمیں ملا ایسا پیارا اور خوبصورت دین ہمیں ملا بدلے میں ہم نے کیا تمہیں متاور کا سودا تمہیں متا غرور کا سودا کیا یہ کیا رہا ہے تو اپنے اندر ہی ماننا میں خود یقین جانے پورا ہفتہ میں کوشش کی پورا ہفتہ میں نے کوشش کی جب سے یہ بات میری آنکھوں से कुछ سے گزری پورا ہفتہ میں نے کوشش کی کہ یار کوئی کتابیں میں پڑھ لوں کوئی بیان یاد کروں نہیں ہوا بعض بعض آنکھوں کے سامنے ذہن میں دل میں یہی بات آتی رہی کہ مولوی ندیم کیا کر رہا ہے مولوی ندیم ت نے کیا ہے سامنے مولوی ندیم تو نے دین کے بارے کیا کیا دین کے لیے کیا کیا بس صرف ممبر پر بیٹھ کر بولنے کا کام کیا تو کچھ نہیں کیا کچھ نہیں یاد ہوا پورا ہفتہ میں نہ کرا کہ یاد کی بیان یاد کر لوگ آئیں گے کیا نہیں یاد ہوا مجھ سے دکھی اتنا ہے یار کیا دکھی اتنا ہے ہمارے قرآن مجید کو جلایا گیا یاد قرآن مسجد کو جلایا گیا مسجد میں دھماکہ ہو گیا نمازی شدید ہو گئے قرآن مجید وہاں پر چل رہا ہے یہ قرآن مجید کے ساتھ زیادتی نہیں مسلمانوں کا ملک نہیں ہے بات کر رہے ہو انہیں پاکستان کو تو دیکھو کسی کی سوچ اس طرح. کسی کی کسی کی میں کسی کے ذہن میں کام تھوڑی سی دیر کا کسی کا کاروبار ہمارے ملک پاکستان میں رب تعالیٰ کے گھر میں خود خودکش حملہ ہوا قرآن مسجد چل گئے ایک نہیں چلا گئے کئی سارے جگہ نماز پڑھنے والے بندے تھے رب کی بار میں سر جھکانے آئے ہوئے تھا. امام مسجد بھی ساز نمازی بھی کے ساتھ اس کا مطالعہ کون کر جو بڑے گھر سے نماز پڑھنے آئے تھے واپس نہیں جا سکے ان کا مطالعہ کون کرے جو بچے گھر سے پڑھنے آئے تھے حافظ قرآن تھے پانی میں ان کا مطابق آج کا مسلمان پانچ وقت جو اپنے آج کا مسلمان جو پانچ وقت قرآن مجید کو کھول کر نہیں پڑ سکتا اس کا مطابق کون کرے گا پھر تو یہ کہا جاتا تھا کہ یار, یار مددگار رہ گئے یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں پانی سب کچھ دباؤ ہو گیا ہمارا یا یار سنلا آپ رسول اللہ ہمیں بھی وہ عشق کا ذرہ عطا فرمائیے جو صحابہ کو عطا ہوا کہ آپ کی صحافت پر سارے سر گھٹانے کو تیار ہوتے تھے یا رسول اللہ ہمیں بھی وہ عشق کا ذرہ عطا فرمائیے وہ ایمان کی حلاوت عطا فرمائیے کہ جب دین اسلام کے اوپر ہے تو سب سے پہلے ہمارا سر کٹا جی کس کس معیشت کی بات کرتے ہیں یار مجھے نہیں سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آئی کہ کس معیشت کے بات کر رہے ہیں کس معیشت کے پیچھے بھاگ رہے تھے تم لوگ یار اس معیشت کے پیچھے بھاگ رہے تھے جہاں پر ایک مظلوم کی بیٹی کو آٹے پر پھیلا لینے کے لیے جگہ جگہ پر دھکے کھانے پڑتے گئے اس معیشت کے پیچھے بھاگ رہے تھے تم لوگ یا اس معیشت کے لیے بھاگ رہے تھے جہاں پر کھانے کے لیے دو روٹیاں بھی غریب کو میسر تھی یا اس معیشت کے لیے بھاگ رہے تم لوگ آٹا لینے کے لیے آٹا لینے کے لیے مسلمانوں کا بول ہو مسلمان آٹا بیچنے والے مسلمان آٹا خریدنے والے ہوتے اور زریروں و سوا ہو کے آٹا خرید کے آئے کہ اس معیشت کی بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں پر خوش کے ضرورت آئے تو سب نے ذریعہ اندوزیاں کرنا شروع کر دیا ایسا نہیں ہوتا نہیں رمضان شریف آئے جو جو چیزیں رمضان شریف میں روزگار کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ مہنگی نہیں ہوتی ہوتی ہے نہ ہوتی ہیں ہم کرتے ہیں مہنگی چھوٹی عید آ جائے چینی کے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی نہیں نئی مہنگی ہوتی بڑی عید آ جائے کافی ساری چیزوں کی ضرورت پڑ ہے نہیں مہنگی ہوتی وہ میسر ہی نہیں ہوتی گرمیاں آ جائے تو پنکھے مہنگے ہیں سردی آ جائے تو ہیٹر مہنگے یہ مسلمان کا مختلف ہے یہ اسلام اسلام اسلام قبول کرنے والے مسلمان گئے اور یہ حضور کا کرمہ پڑھنے والے بندے گئے جن کے سامنے گلے ہار بھاڑ کے کہا جاتا ہے کہ یار جھوٹ بول کر کبھی رزق نہ تلاش کرنا جھوٹ بول کر کبھی اپنا سودا نہ بیچنا برکت نہیں اس میں کسی نے مانی یہ وہ ملک ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار جھوٹ نہ بولنا ملاوٹ نہ کرنا یا نہیں ہو رہی ملاوٹ حضرت جی پہلے دور میں کوئی دن کے اٹیک نہیں ہوتا تھے پہلے دور میں کوئی اتنا زیادہ ہاسپٹل نہیں ہوتے تھے کوئی اتنا زیادہ میڈیکل سٹور نہیں ہوتے آج اتنا کیوں بن گئے ہیں ہم خود اتنا بڑے غدار ہیں کے ساتھ اتنا بڑی غداری ہم کر رہے ہیں کسی اور کو ہم کیا کہیں گے جا ہر دوسرے میڈیکل سٹور میں جگہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے مریض کون سا کیوں اتنا مریض ہو گئے دو نمبر چیزیں ہم نے اوپر ہم نے اتنا بڑا کر کے کیا کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں حضرت اندر جا, جا کے دیکھ کے ہو رہی یہ مسلمانوں کا ملک ہے جہاں پر ملاوٹ سے بچانے کے لیے چیزیں جو تیار کی جاتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے سرکاری کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے اور جہاں سے وہ گاڑی گزرے وہاں پر سارے سکڑ جاتے ہیں کہ یار کہیں یہ پکڑنا یہ مسلمانوں کا ملک ہے جہاں پر ملاوٹ شدہ چیزیں جب وہ گاڑی وہاں سے نکلے نا محکمہ والے وہ ساری چیزوں کھا پیچھے رکھ دیتے ہیں کہیں پکڑے نہ جائے کوئی یار تو دو ٹکے کے ملازموں سے ڈر رہے رب دارہ کا غور نہیں ہے دینی سلام کا خوف نہیں ہے مجھے قیامت کیا مجھے دکھائے گا یہ لے کے جائے گا کہ یار اسی میں کی چیز ایک سو دس روپئے میں بیچنے کے لیے تو نے اپنا ایمان خراب کر ساٹھ جی, روپے کلو والا دودھ سو روپئے میں بیچنے کے لیے تو نے اپنا ایمان خراب کر ڈالا جہاں پر یار ایک سو بیس کا بیچنا وہاں پر سو کا بیچنے لیکن حالات میں کباب جس دودھ کو بڑھانے کے لیے جس پیسے کو بڑھانے کے لیے تو اپنا ایمان خراب کرائے بتا نہیں سکتا میں دل کھول کے نہیں بتا سکتا کہ آج میرے ساتھ کیا ہو کاش کے یہ حالت اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عطا فرمائے ربطہ ربو صحابت کے رام والا جذبہ اور عشق بھی ہمیں عطا فرمائی تو جو حضور کے نام پر سر کٹانے کو تیار ہوتے میں آخری بات کروں گا ٹائم بھی بالکل ختم ہو گیا اور یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی عثرت یہ سمجھنے کی سستی ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے جو آتے رہے تو ہم ہماری زیادہ تر توجہ جو ہے وہ گھڑی کی طرف کرتی ہے تو آگے میں جائے کیا کر رہے کی ہیں منزل و شفیق منزل وبر ہے کس معیشت کو جو بچا رہا ہے وہ تباہ ہوتے ہیں کس کاروبار کے بھی تو بھاگ رہا ہے وہ ختم ہو چکا ہے کس کاروبار کو بچائے گا جس عشق کے ہم دعوے کرتے ہیں جو ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ یار سورت ہمیں مدیرے بلا دیجیے جی, یا رسول اللہ حاجر کا موقع ادا کرما دیجیے یار صلی اللہ ہم بہت بڑے عاشق ہے رسول اللہ مدینے میں موت آ جائے یار صلی اللہ مدینے میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا موقع مل جائے مارنے کی مسجدوں میں جاتے لگے اور مدینے کی باتیں کرتے ہو ایک بندہ تھا یہ ایسے بس بولا ایک کہاوت سی ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے ایک بندہ تھا ہر دفعہ جب بھی وہ بیٹھا ہو تو یہی دعا کرتا کہ یس یا یادہ اللہ حضور کا آخری سلام و کا دیدار نصیب کروا مدینہ میں موت نصیب فرما پھر دعائیں کرتا کہ اے باری والا مد محمدیہ میں سے اتنا قلم فرماتا کہ ہمیں حضور کے دور میں قلم فرما دیتا کہ ہم بھی صحافی بن جاتے ہیں یہی دعائیں کرتا ہر وقت ایک دن کیا ہوا خواب میں دیکھتا کہ حضور پا گئی سلات و سرا ایک سواری پر سوار ہے اور وہ سواری جو ہے نا اونچائی کی طرف چڑھی ہے اب وہ بندہ دیکھ رہا ہے تو دعائیں کرتا ہے کہ ہمیں بھی اگر صحابہ کرام کے دور میں پیدا کروایا تو ہم بھی صحابی پر جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ حضور پاک کی سواری جو ہے وہ بلندی کی طرف چڑھ رہی ہے پہاڑ میں ایک جگہ اس سے چڑھ رہی ہے پھر اچانک جو ہے میں دعائیں تو کرتا تھا میں بھاگا کوئی پتھر لے کے آؤں کوئی اینٹ لے کے اس کے پیچھے رکھوں تاکہ سواری رک جائے اور پھر اوپر کو جائے وہ بندہ خود بیان کرتا میں نے خواب دیکھا کہ میں بھاگا کوئی پتھر لے کے آؤ جب واپس آئے تو میں نے جو منظر دیکھا نا میرے سے دیکھا نہیں کرتا پھر مجھے پتہ چلا ڈاکٹر نے جو بھی ٹھیک کیا ہم اس سے لائق نہیں تھے کہ آپ کا گرام کے دور میں پیدا ہوتے ہیں ہم ہی نہیں آئے ہمیں مدینے میں موت آج ہم اس نئے میں ہی نہیں ہیں کہ رب اللہ ہمیں مدینے کی حاضری نصیب کروائے وہ بندہ کیا بیان کرتے کہتا میں اتنا گیا کہ میں ایک پتھر لے ریک ہوں اتنا سی دیر لگی مجھے باہر سے آ کے کیا دیکھا کہ صحابہ کرام رام نے پتھر نہیں ڈھونڈے جتنا بھی صحابہ کرام رام ساز تھے اس نے سواری کے پیچھے میں سار مبارک رکھ دیے تھے کہ حضور کی سواری نہ پیچھے چلے جائے یہ سا عشق یہ یہ عشق تھا ہمارا عشق کی طرح ہمارا عشق صرف یہی ہے کہ بس سال میں ایک محفل کروا وادی اور ہم عشق مصطفیٰ کے بہت بڑے داری بن گئے کہ محفل کروا وادی اور ناجوان جو داڑھی یادیں کہ جس نے ایک بار ہاتھ اٹھائے اس کو جنم پر ٹکٹ مل جائے کیا یہ عشق رہ گیا کہ ہم مزیرے میں جا کے رستر دسترخوان لگائے اور ہمارے ملک میں غریب بےچارے بھوک سے مر گئے کیا یہ ہمارا عشق رہ گیا کیا ہم نے دین پڑھا کیا ہم نے دین سے سیکھا یہی کو سیکھا کہ جب جس چیز کی ضرورت پڑے مسلمانوں کا اس کو مہنگا کر لیں حضرت کے غیرمسلم کے جو تہوار آتے ہیں نا ان کو جو چیز ضرورت ہوتی ہے نا وہ فری نے دی جا رہی ہوتی ہے یہ ہماری خوشی کا موقع ہے یہ ہمیں ہمارے بھائیوں کو ضرورت ہے اس لیے اور ایک مسلمان ہے رمضان شریف آئے گا آپ دیکھیے گا آپ سارے اخبار دیکھیں گے میں بھی دیکھتا ہوں آپ دیکھیے گا پھر ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی رمضان شریف آئے گا سب کو ضرورت ہے اور حاجی صاحب جو پورا سال حلال حرام کی طویل کے میرے پیسے اکٹھے کر دیں پورا میں مسجد نقوی میں لگائیں گے اور وہاں پر دسترکات لگائیں گے کہ میری بخش ہو گئی ایسی بخش ہو جائے گی تو یہاں میرے حساب کلیئر کر ایک ایک قیامت کے بارے میں روپیہ نہیں پیسہ نہیں ہزار نہیں کروڑ نہیں ایک ٹکا اگر کوئی بندہ کسی کا مار لے قیامت ستر نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی ربر اسے ساز کر ہیں. تو یہاں پر کتنا لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہاں مجھ سمیت کتنا ذہن میں یہ کرتا ہوں کدھر لے کے ہے رہا ہوں دو گز زمین پر لوگ مرکیت وہ بھی پتہ نہیں کتنا بندر میں کس دنیا کی بات کر رہا ہے کس معیشت کی بات کر رہا ہے تو مجید کہتا کہ جو بھی بندہ رب کہ جو بھی بندہ میرے پھیرتا ہے جیسے ہم نے کیا تو ربطار فرماتا ہے کہ اس کی معیشت تباہ و برباد کر سکتا ہوں ناشر قیامت اور قیامت والے دن میں اس کا حشر جو ہے وہ ادھو کے ساتھ کروں وہ کہے گا ربرا <تصفح> کہ یہ کیا ہوگا میں میں جیسے دنیا میں ہمیں بھولا دیا تھا آج کے روز ہم نے بلا اور قیامت حضرت جس بندے کو رب تو رف بلا <تصفح> قیامت والے دن ڈرے اور صبح کا سے جب ہمیں اش کا سایہ نہیں ملے گا قیامت والے دن ڈرے و سلبے سے نظم ہم حضور پاک علیہ اصل و کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ سفات فرمائیے ہماری سفارش کیجیے پھنس گئے نا تو کہیں یہ نہ جواب آ جائے کہ دنیا میں تو نے کیا کیا تھا پھنس نہ جائے یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ آج کا مسلمان جو ہے وہ بہت بری طرح پھنس چکا بہت بری طرح پھنس چکا سب بندے سب بندے سب بندے توفہ کریں سب بندے توفہ کریں یا رسول اللہ ہمیں معاف کر پاتے یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے ملک میں رہنے کے باوجود بھی یا رسول اللہ آپ کی عزت کا دفاعی کر پاتے یا رسول اللہ آپ کی عزت میں گساکھی کی جاتی یا رسول اللہ ہم گھر سے کر پا. یا رسول اللہ قرآن مجید کے جلائے جاتے ہیں وہ قرآن مجید اس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ ہوں آگے سے یہ کی وہ قرآن مجید جس میں تذکرے ہیں سب ہم کے تذکرے ہیں اللہ نے جو حضور بکری سلاۃ والسلام کے ساتھ کلام کیا اس قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہم اس وقت بالکل ختم ہو چکے گئے یا رسول سنتا ہم معیشت کے بھاگ نہیں ہم سے بڑی سب معافی مانگے ان شاء اللہ ان شاء اللہ دیکھنا جب ہم معافی مانگیں گے اور جب ہم یہ نیت کرے گی یا اللہ جب بھی آپ کی عزت کی بات آئے گی جب آپ کی نموس کی بات آئے گی سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے لیکن معیشت بھی صحیح ہو جائے گی ہماری آنے والے نسلیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سب ادھر ہی روکا ہوگا سب ادھر رکاؤ گا میرے بھائی کو دیکھا میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں یار قرآن مجھے تعلیمات پر عمل کریں نہ اتنا بڑی زیادہ کریں اپنے ساتھ نہ کے ساتھ نہ اتنا کرے کسی نے ساتھ نہیں لے کے جانا یار کسی نے نہیں لے کے جانا کسی نے نہیں لے کے جانا سب کچھ ادھر بڑا رہتا ہے آپ کے حالات کمائے اس کے حالات کمائے اب خود بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھائے یہ یہ زندگی کا بہت بڑا سب آیا نا معیشت کے پیچھے بھاگے جانا جتنا ہم نے بھاگا ہے اس کا رزلٹ ہمارے اس کام میں ختم <سلام> کر دیا دین کی بات آ جائے کی بات آ سب کچھ پیچھے کچھ بھی نہیں تو ان شاء اللہ آج کے بعد ہم سب یہ اپنے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جتنا ہم سے غلطیاں گامیاں ہوگی ان سے ہم واقعی مانگ لیں گے اور آج کے بعد ہم جتنا ہم سے ہوگا ہم دین اسلام کے اوپر اپنے آپ کو قربان کریں گے رب تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے رب تعالیٰ ہماری حاضری کو غلط فرمائے اور رب تعالیٰ جتنا بھی مسلمان یہاں پر بیٹھے ہوئے منصب جو بھی یہاں پر بیان ہوا مسلم سمجھ مسلم نے بھی جو ہمارے پاس نکلے رمۃ ال کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے بخشی کا سامان سر بھائی وہ ہمارے ٹھنڈ والا بھی ہم آپ سن